Російські війська обстріляли Очаківську громаду, що на Миколаївщині. Подробиці у випуску. В Шевченківській громаді на Миколаївщині відновлюють об'єкти критичної інфраструктури та приватні будинки місцевих жителів. В Посадпокровському на Херсонщині встановили 40 модульних будинків. Чи вже можуть люди в них заселятися? Розкажемо далі.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 Переважаємо у контрбатарейній боротьбі. Про те, як нині поводиться ворог на окупованій частині Херсонщини, суспільному в ексклюзивному інтерв'ю розповів командир 11-го батальйону спеціального призначення 112-ї бригади сил ТРО Олександр Посібко. Людей, високоточні снаряди, які чітко б'ють в ціль, не потребують там великого використання їх кількості. Один постріл одне знищення. Все чітко. Для них це ну, великий урон? Величезний. От тут ми їх зараз там суттєво відтіснили вже від берега за рахунок оцих високоточних систем артилерійських. Вони собі вже не дозволяють е, вільно себе почувати в прибережній зоні. Поповнюється, безумовно, вогонь противник веде постійно, куди дістає. Е, єдине, що, от, Чітко видно, що вони не намагаються діставати десь глибше, ніж там, на населені пункти прибережної зони. Бо для того, щоб стріляти далі, в глибину, їм доводиться ближче під'їжджати до, до берега, відповідно, в зону ураження нашими системами. Тут вони або будуть знищені, або ж не намагаються заїжджати в цю зону. У Шевченківській громаді продовжують відновлення приватних будинків, лікарень та школи. 6 квітня до громади передали чергову партію будівельних матеріалів, говорить голова громади Олег Пилипенко. співпраці із ОВКБ ООН ми отримали першу партію в кількості 5 тисяч шиферин. Будуть спрямовані на найбільш постраждалі населені пункти. Це Мирне, це Новогригорівка і Любомирівка. На наступному тижні очікуємо наступну партію аналогічну. Також будемо розподіляти середовища наших жителів, загалом, по цій співпраці ми маємо отримати 23 тисячі шиферин. У грудні минулого року Міжнародна організація лікарів без кордонів перекрили новими вікнами амбулаторії в Шевченкове, розповідає Олег Пилипенко. Зараз лікарня працює. Ми у співпраці з Міжнародною організацією лікарів без кордонів розпочали такий проект по відновленню Шевченківської амбулаторії. Перший поверх буде використовуватися так, як це було до війни, як амбулаторія. А другий поверх ми плануємо відновити. І вже почали перший етап роботи. Виконано це заміна всіх вікон і дверей. Замінили повністю всі вікна, всі двері, замінили повністю дах. Це були досить такі масштабні роботи. Ми їх виконали ще взимку для того, щоб максимально зберегти приміщення. І зараз вже десь через Три тижні почнеться вже другий етап відновлення. Це саме внутрішні роботи. Частково лікарі без кордонів відновили амбулаторію в селищі Луч, розповідає староста селища Світлана Дорохова. тут вокруг були прильоти, а один був прямо в дах на другому поверсі. Дві плити було зруйновано. Ну зараз вікна і двері поміняли там. Одне лишилося, зараз довезуть, поміняють. І поміняли плити, зробили, утеплили, зробили стяжку. Ну, вже наша амбулаторія ну, вже має трошки вид. На... Маємо надію, що дороблять її до кінця. Населення повернеться, то вже нам потрібен буде і медпункт. Відновили лікарню і в селищі Котлярево, говорить Олег Пилипенко. Загалом в громаді 80% об'єктів критичної інфраструктури пошкоджені або зруйновані через обстріл з боку російських військ. Якщо ми говоримо про наші традиційні такі заклади, як освіта, медицина і культура, то практично всі вони мали ту чи іншу ступінь ушкоджень, а деякі, на жаль, Повністю зруйновані і ну, не підлягають відновленню. Роботи по відновленню громади тривають, говорить Олег. Так вікна в Шевченківську школу закупили в 2022 році на залишки освітньої субвенції на суму 2 мільйони 100 тисяч гривень. Громада шукає волонтерські фонди та організації, які допоможуть замінити дах будівлі, аби учні з п'яти населених пунктів мали змогу ходити до школи, розповідає голова громади. Єлизавета Кротик, Суспільна новини, Миколаївщина. У селищі Посадпокровське будинок місцевого жителя Петра зруйнований через приліт російського снаряду у двір. Чоловік говорить, отримав від сільської ради модульний будинок та встановив його на городі. Усього За залишилася одна веранда і гараж. І то теж вони без шифера. А сане все А Оце дали модульний домик. Ну, вроді як називається модульний домик. Ну це ж наші його утіплять. Воно утепліть і лежить в нас. Це все що робимо для утеплення зараз. Усі необхідні матеріали, аби зібрати модульний будинок та утеплити його, Петро отримав. Матеріали дали. Ну взимку, мабуть, не сильно переживеш цих моделів. Так, ото пережити можеш від строїти. В нього каркас, він ставиться в каркас, а на нього оце прикручується, воно такий матеріал, Що воно таке. Полістероване. Полістирол, щось таке воно. Оце ж. Це скручиться, а потім зверху це зараз у що ми ж робимо, а потім зверху утеплітні, зверху опять брезент. Освітлення там є, як світло світ зроблять, то освітлення там є. І стоять масені батареї. Масельні батареї теж світ крутять. За тиждень Петро планує жити у модульному будинку. Говорить, усе необхідне для цього має. Це все дається, там і матраси, і подушки, і все, і діяло, все, все йде. Освітлення ось таке є, є таке, що все, воно сонячна батарея, є таке од електрики. Ну, я думаю, за тиждень може, як до діла, як утеплю, тоді, думаю, після Паски. Отримала модульний будинок і родина Галини. Їхнє житло теж пошкодив російський снаряд, а будиночок, розповідає жінка, поставили 2 дні тому. Ну, ми виїжджали, то він був цілий, а потім, коли ми були на Львівщині, нам повідомили, що був приліту двір і повністю була зруйнована веранда. Отут ми її знесли, тому що почалась сипати штукатурка, кирпичі на голову. Це нам сільська рада надала модерний будиночок, щоб ми змогли забрати дітей, тому що проживати в будинку наразі неможливо. Цвіль, миші, все погнило. Ми вже речі туди занесли, це зараз утеплять, тому що там трішки сквозняки дують, як він не утеплений. Бо це є літній варіант наразі. Після того, як родину утепить, модульний будинок розпочне там жити, говорить Галина. Тоді ще заберуть дітей із Львівщини. Житимуть в ньому, поки не відновлять своє житло. Тут, думаємо, поставити дві кроваті і поки проживати, доки будемо ремонтувати будинок. Чоловік ходив, вони з сусідом дивилися і почали самі мостувати оці подони, самі ще щось крутити, а потім прийшли, допомогли весь каркас скласти. Як вже утеплеться, можливо, десь завтра і будемо переїжджати сюди. Модульні будинки в Посад-Покровському ставили у першу чергу пенсіонерам і людям, у яких повністю зруйноване житло, говорить Лариса Соколова, представниця Посад-Покровського старостинського округу. Отримали конструкції від шведських партнерів, розповіла Лариса. На Посад-Покровське виділено 328 модульних будинків. Це записувалися громадяни по потребі і видали 40 будинків. 406 осіб на даний час проживає в селі Посад-Покровському. У селищі посад Покровська 940 будинків, з них 350 повністю згоріли внаслідок обслів російськими військами. Інші будівлі також мають пошкодження та руйнування, розповіла Лариса. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Херсонщина. В Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги планують провести капітальний ремонт кисневої системи. За словами директора закладу Олександра Дем'янова, киснем забезпечені операційні столи, ліжка в реанімації та інтенсивної терапії, але не в палатах. Для реалізації задуманого потрібно орієнтовно 57 мільйонів гривень, говорить Олександр Дем'янов. Це буде дворівнева система, яка забезпечить наші сучасні апарати для наркоза, котрі дуже вимогливі. Місто пішло нам на і дозволило нам розробити вже проектну документацію, вона розроблена. Ми пішли по такому технічному, прогресивному шляху. Додаємо до нашої кисневої системи зжате повітря, генератор зжатого повітря, компресор. Тобто є пульсоксіметр, які все всі знають, що це таке. І згідно оксигенації крові, з накопичення кисню в крові, ми рахуємо більше чи менше дати кисню. Це економить кисень, який коштує дуже багато грошей. Другим етапом встановлення великого криоциліндра, велика ємність ємності. Зараз ми маємо лише один кубометр або бунтону рідкого кисню, то буде одна ємкість на три кубометри. Планується використання генеруючої кислород станції невеликого розміру, але той, яка забезпечить нашу автономність у будь-якій ситуації.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 Переселенка Зучакова Олена говорить, що виїхала до цього села з мамою і татом два місяці тому, після того, як їх будинок потрапив під обстріл. Разом з іншими переселенцями та жителями Рівного прийшла по допомогу. Нам потрібні памперси. У нас дедушка після інсульту. Треба дістатися, звісно, можливість. Просто ми зараз з Очакова переселенцем, ми біженці. І роботи важко. Дедушці, звісно, пенсії з але не вистачає. Привозять... Помогают все время. Вот если бы не помощь, не знаю, очень тяжело было бы. А так все время благодаря таким людям, которые нам помогают, мы справляемся. Самое главное, надо мир нам. Так у нас все обеспечивают. Вот, Николаев приезжают, очаги наши, ровнские дают все время. Все. Дают. все время, нас не обижают.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 Таке коло знайомих і люди, наші співвітчизники, які зараз в Німеччині, теж збирають, пересилають нам посилочки, ми привозимо люди. Наступна поїздка, каже керівниця волонтерського штабу, запланована на суботу, 8 квітня, до Березнихуватого. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.